Jag är Gunvor Larsson Torstenstotter och jag är föreståndare på Didaktikum. Jag är Peter Dalenius och jag är biträdande föreståndare vid Didaktikum. Och det är ett ställe där man som lärare på LiU kan utvecklas i sin pedagogiska gärning och för att öka studentens lärande. Ja, inom högskolevärlden så är det är en gruppering som liksom inte passar in i den vanliga linjeorganisationen. Den för liksom samman personer som har sin grundanställning inom olika enheter och samlar dem kring ett gemensamt tema eller uppdrag. En centrumbildning är en plats där personer från olika institutioner kan samlas för att jobba kring ett gemensamt tema och det är liksom passar inte in i, i en vanlig organisation som, som man är vanligtvis organiserad i inom akademin och därför har vi valt att göra det som en centrumbildning för att är inte institution, inte fakultet, inte förvaltning. De som jobbar på didaktikum är erfarna kollegor från hela Linköpings universitet, från alla möjliga institutioner och även från en viss del från eh, LiUIT och andra förvaltning. Så att det är personer som är intresserade av studentens lärande, vill utveckla undervisning och som är väldigt pedagogiskt intresserade. Det akademiska lärarskapet är ju en modell för att strukturera upp hur man kan utvecklas i sin lärargärning och i sin, sitt pedagogiska tänk. Och det finns ju flera olika nivå nivåer av det, tänker jag. Eller hur säger du Peter? Ja, alltså jag tänker att det akademiska lärarskapet liksom handlar om att ta sitt läraruppdrag på allvar. Att man inte bara kör på i samma hjulspår som man alltid har gjort, utan att man stannar upp och funderar. Och jag tror jag att många lärare gör det absolut. Jag menar efter varje kurs så funderar man på vad som funkade och vad som man behöver ändra på till nästa gång. Men de här nivåerna, så jag tänker att lärarskapet handlar om att ta de här funderingarna till nästa nivå. Att man liksom kan jobba mer systematiskt för att utveckla sin undervisning och framförallt att man kan delta i kollegiala samtal om undervisning. Mm. För jag tänker när man är ny som pedagogisk, som, som lärare på universitetet, då är man ju kanske mest fokuserad på det första mötet man själv har med studenten och, och fundera på hur ska jag få min labb min lektion eller vad man nu är, seminarium att fungera. Sen är nästa steg när man börjar tänka lite mer struktur. Hur får jag en kurs att fungera? Hur bygger jag upp den från, från kursmål till läraaktiviteter vidare till hur jag examinerar? Till att sen ytterligare lyfta blicken och fundera kring hur, som du var inne på Peter, ytterligare utveckla. Klura kring vad gick bra den här gången, hur kan jag det liksom ytterligare en, en, en, en nivå för att liksom utveckla studenternas läraren ännu mer. Ja, men alltså ett av de viktigaste budskapen som didaktikum bör skicka till lärare är att du inte är ensam. Och jag tänker att för det första så handlar det om att det finns massor av olika stödfunktioner vid LIU som kan erbjuda olika typer av tips och råd. Och för det andra så tycker jag det handlar om att all undervisning så långt det är möjligt bör organiseras i lärarlag egentligen. Så jag skulle säga att den viktigaste frågan är samarbete, att man ska, man ska kunna känna en trygghet i att vara en del av en större helhet. Ja men Absolut, att, att samarbeta och tillsammans med sina kollegor utveckla lärarkiviteter, kurser program är en central del. Sen tänker jag också att en jätteviktig roll för oss på Didacticum är att stötta läraren i att studenter är inte en och samma form och mall. utan vi, de är lika heterogena som vi lärare. Och hur ska jag bära mig åt i mitt bemötande för att möta alla slags studenter? Den är också jätteviktig. När man är ny som lärare på Linköpings universitet så kan man ju tycka att oj, hur gör jag det här? Speciellt om man är doktorand och har flyttat från steget från att vara liksom kollega med studenter till att plötsligt vara lärare för studenter. Så kan man känna sig lite otrygg och veta, oj, hur ska jag börja med åt? Men då är dalkursen ett bra sätt att, att få lite koll på vad, vad är läraraktivitet? Vad finns för olika slags läraktiviteter, Hur ska jag förhålla mig i möten med studenter? Vad finns det för olika lagrum jag ska förhålla mig till och ge varandra stöttning i, i att liksom utvecklas som lärare. Delkursen är ju nästan naturliga steg som man tar när man börjar bli ansvarig för en hel kurs där man får lära sig mer om hur man kan designa en kurs från grunden. Hur man utformar lärandemål, hur man väljer olika läraktiviteter och hur man utformar examination. Jag tänker att läsa en kurs på didaktikum är väldigt intensivt med våra sådana här koncentrerade kursdagar. Men det är otroligt givande för man får träffa nya kollegor från andra delar av universitetet som kanske har lite andra perspektiv och framförallt så får man ju tid att samtala om och reflektera kring undervisning. Jättevarmt välkommen till att läsa kurser, vare sig det är Dal eller DEL eller någon annan kurs hos oss på didaktikum. Jättekul att just du vill komma till oss.